Loko, loko, TĚ, to je po tebe. Zdraví ulice, páda Naše ulice vede špatná STRANÁ, Naše tmutek. Na celý život nemáme jak si toho bavit. Bude to jinak zapadat, máme to, mám, to piči, humo, marihuana, palíme, pali se, pr. aka, lidi nechoté prý, máme p... plány, mega slova, miliony, kapci, přece byl, hraní se, dokáže, zabité, daní si ho zašlák, do nám nemůže, data vyjít, gigantský plán, plán <laughs>